because Nu uitați iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland iorland în iorland Urmele de viață sunt întotdeauna urme de distrugere. A trecut cineva de aici și a ce nu era. Numai lucrurile distruse apar, iar abia dispare și Gândire, de muntă. Aproape imediat. Imediat. imediat de departe. Inmens de O atingere. Atinge. Inmens Alături, peste tot. Peste tot. Vrei să continui de Închisă-i în intersecție. Tu nu poți ieși, dar îl ții îndră. Îi găsești să sfârșit sufletului în tine. Încălient în Sus, răzut, ți stă vă facem și cald. Te vei și ne fi afară. răspunde Dă-mi trup! s am gândul. L-am omorât în cap ca să-l amplific, ca să-l poți cu Dar tu! Răspunde-mi! dă un trup care să putească în voie pe unde. Corporalizează dezastrul care stă. Dramatizează crimul care se întâmplă. Fă ceea ce e. Să mă înalți unde? Aici, în zona capului, la și vină, de unde vreau Să vină odată cu vorba ca vorba mea? Dar pentru cine atâta e Pui Cui să-i spun prin el ceva, altceva de înțeles? Ți-e frică să nu iei înălțime? E o chestie mecanică, știi foarte bine. Dă-mi drumuri, dă-mi să arăt pe unde se vine și ce vine când ceva vine. Nu e gândul direct ca o toată. cuvintele ca multe judei. Orământăm gol, nici în jur, nici de scurt. Nimic chiar aici. Și toate ca urmă de păr. Mai citești ceva te Mai. zis? Mai, ceva mai încita și nu mai departe. De fapt, eu știu ce mă interesează mai degrabă alte alte. Pentru că e important să treci din un mediu, să fie chestit transmedială. să treci, să scrii ce vezi, să scrii ce auzi, nu să scrii ce se scrie. Adaugă tocmai mai avea că se iese dintr-un mediu în altul. Și acum, apoi, noi filmăm, iarăi să adaugă pentru că se trece în altă, în altă 3. E foarte acolo, aușeala chipa de spus cum toti nu pot sa incearca sa intre in chestiunea de biciu, de biciu, de de de de sunt acum tibuline, pesc acum tina, fel și celălă de tip, așa e ceva de spus. Pentru că dupăștează, ce spuneți să schimbând informații și schimbându-și informația, reacții suprapuse și întregătuse, intrând în contact, combinându-se, reacții la reacții și la reacțiile dintre reacții. Pe, pe piele. Pe, pe pielea creierului, pe, inimi, pe, brugam, piele Scriu elementare exterior, nu scriu, sub scriu, subscriu, subscriu celor scrise. Cânddește radește radio, cânddește măcare țian, electric. Există permanent mediu. Există nenumărate frecvențe pe care, în care nu trebuie decât să intri. Simplul acces este deja transmisiune. O variație de tonie de ajuns pentru a intra pe frecvență. Ce acum mai sunt doar Eu eu, eu... eu am aici... Face? Eu nu mi se dat. eu am tu cum faci, eu cum faci, eu, eu nu mai spune. Pe scenă pot să acopăr niște uh, defecte, niște frustrări, uh, pot să le împachetez, niște nemulțumiri ale mele, niște bucurii împărtășite, neîmpărtășite. Um, o lipsă de comunicare, pot să le împachetez în spatele unui personaj? Pot să ascund demonii ăștia pe care le are toată lumea? Cum fac să mă exprimă lumea? Că asta văd cu politii lumea. să pun să nu mă exprim tot timpul, să nu fiu impozit. Păi dacă altfel pot să stau așa ca într-un cor și dau de mie. Sau și potul Da. Și dau când... să mă chiar să fiu civilă, o să fiu oramă. Deci mie mi-e, mie e greu să mă abțin. Da, Așa. eu în viața personală am senzația uneori că sunt descoperită. Mi-e foarte, mi foarte greu să comunic um, exact ceea ce simt. Am senzația că ar trebui tot timpul să am un, un, un costum sub care să mă ascund sau să mă prezint cumva ca oamenii să înțeleagă exact ceea ce își vreau să transmit. Cultura și înțeleagă ce este cultura, rețetă de altul mine. Da, fără. Deci, ne transmitem una chestie pe aia să putim culturile. E utilitate, e cultura pentru un uman. Da. Deci, da. de asta mă uit e Tchau. Sau dacă mă rănești într-un fel, sau dacă mă insultă, am o pauză în care se face simt asta fizic, în capul meu, sau cerți să și nu știu cum să reacționez. Și mai fi mult mai simplu, dacă aș fi pe scenă, știu cum să reacționez. Ori în viață îmi iau așa. O... Pețe. Ai grijă Să nu calci să pețe. Nu să veți face pierdul pe să ne banc Hal Rămân rumoară T GN ceva mult mai mare mai maišícitativ poți să ai mărșini. Trebuie să mă gălăsc și să zbor la Să pară că urmești cu dar de la o oarecare distanță și în plus obligatorul cu viață viața. Terenul într-un mai maerian dansant. Să inventesc libertatea. 55 de 10 victorii, 10 victorii, 10 victorii, accentuate și insuportabile, aparalizate, al, țării, al e tot așa. în de nu sunt a pus în și de... mai în cu atât puțin... De ce sunt De suntem place. Așa, să fim la luptății. Trebuie Lasă. Dacă iubimuri, ce-mi place, deja de place, și ce-mi place, ce-mi place, ce-mi place, ce-mi Într-o lume nu te să poți asculta cel mai bine. Pe moarte nu sunt în viață, doar sunt de Hai să Da. Da. urmea de distrugere, dar cea urmă. Sfârșitul nostru se teme de noi și fuge trăgând ne după el. Sfârșitul stă frumos în fund și ne așteaptă. Venim din toate direcțiile. Cine ajunge înainte este sfârșitul. Și-ntoarce în fine privirea înapoi te liniștește și nu ne mai privește cu teama. și totuși noi amenințăm în continuare sfârșitul. Să este din dispaiție refugând de ceva să dispar. Pentru oglindire, niciun niciun contact și nici o mediere. Spațiul planul comun este de ajuns. Aici nu vorbește nimeni, nimeni nu declară nu se pronunță nimeni. Și totuși sus. Acolo sus, sufletul e dus. Dacă urcă, se pierde. Dar de acolo, de sus, sufletul îmi scrie. să o faci așa, în general, la brămadă amestecat cum sunt acum prin regele ce așteaptă. <sus> Mi-ai sufletul prea sus. Și mi l-ai pus în lumină. Eu ce să fac acum, la umbră de nor, cu mâinile înălțate pe vârfuri? Aș ne-am să cad, să-mi prind la loc sufletul între paste și chipul pe față. Și m-ai luat în serios Nu Nu mi-e frică. compuși la întâmplare pe firul evenimentelor și la antenul lor, alții, își deci, procurează această lume și o trăiesc. Combinații de mine și de tine căror le dăm viață în forma care să ne fi cunoscut. Ei sunt cetățenii acestei societăți. Doar ei sunt, cu adevărați, străimii, fantomele, frii ale cuiva nu au murit și nu sunt înscultate. Departe și sus crezi tu, acum că poți să te ocolești, să te eviți, să te cuprinzi cu mâinile îmbrate. Între noi, internet, nici aproape și nici departe. Ai putea fi oriunde, ai putea să fi cineva tot îți pute. Aici nu contează că ești gras, beltic sau pitic, aici e totul fără măsură, ca să vorbești Mă mir că mai crește ceva pe pământ. Ca pământul n-a devenit o pulgere, fiind un stat de oxidă ușoară, de o fapta din istorică, n-a devenit Mă că mai crește ceva pe pământ. Nu minunesc că se mai face ziua și mă uitătură pe o râșă, strâmbând în privire, evitând în privire și făcându-mă să nu mai pot privi drept. din afară. Aceluia ne adăsăm, de el ne răcăm și -a -a Hai, și tu. Îngerul nu are sex. Dar el de și tu, spii.